ايش هذا خرج عمروي قيامت فورز ديره خطرنا فورز روايت کلازم نبی علیه السلام فرمای ان الشمس تدنو يوم القيامه حتى يبلغ العرق المر دا د قیامت فورز رلیز انت دچی د خولای خپل غژوتر اورس دمر په صح حالات نسبه وزن کذالک استغاثه ب ادم الله اکبر حدیث کلازم نبی علیه السلام د صحابه سره الناس په دې دا یو بازو یو ورن یو چاره اوري د بیا د ستاسو او بیا دایریات د طول ام بیاو سردار د قیامت اورس دゼ کله چې المر پر یو نه زس د انسان خلیه و د قیامت سم نه خل له هول لاک اورس چې الله تبارک و تعالی شفلیو انسانان را پورته سي الله اکبر الله اکبر الله د فضل کې کم کسان چې ځانیان مزنا یې کړی د هغه د بدبوي سم طول محشر کاته ساتي العیاذ بالله کسان چې انیک صالحانو هغه په خپل مخ د نور په یواز بلاره کې روان چې غي بووی نه لري بووی مور په دزیه پرېشت بیزاره بلاره په دزیه بیزاره مور په نور بیزاره کور والا بیبي میرمن په خپل خاولنه بیزار ختم نه کور اسله په دا وخت کې به ډیر وخت یې سي یو ورځي 70 مئه هو سو کاله بیا په دا وخت کې د انسانان ډیر شخص په تکلیف سي چې بدبوئی بوئی دعاغ <سؤال> گناگار و بدنو سخب نوون بوئی ایجی چوک بچنگی چوک بچنگی فکم حالات کی بولاری بیا بدا خلق راسی حدتی عدم علیه السلام تبوئی تخوز مجد به بشبت لاروی تا تو خو اللہ تبارک و تعالی دمری قدر کری و چی پریشنی تا تو بس اجدک لی تا دمری قدر مند واسه یواری خدای جلل جلالو و غاز بکتی رای شروع که عدم علیه السلام زده دید ما سه یو خطرناک غناسه ویدہ الله دومره غضب لري دومره په غضب باندې دي په درووسه الله دومره قهر غزب نشندې دي دل ز نسم ورکلاده ديني اللهم واسع ابراهيم خليل الله نوحتور سي نوح عليه السلام بیا باندې نوح عليه السلام زريبتي ايد النبي الله ايد خدای نبی ورساله تبارك وتعالى ته شفاعت وکړه دا شفاعت دې نه لې شمردناته اخر کې دا شفاعت دې خلې سم شروکه ک جهنم ته ځو جنت بیاد آگا و ای نز ما دو دستی و الله سویدی اللہ تبارک و تعالی دیر پا قهر دی زنسم کوالی واسی ابراهیم خلیلالہ تورسکنن ابراهیم خلیلاله تبارک و اله دوستی خلیلاله دوستی ابراهیم علیه سلام تباراسی ای دا خدای نبی الله زمال نبی دا خدای دا پاره اللہ تبارک و تعالی دیر پیش شده پیش شده ایسا بشید شده که نو چهانه الله اکبر خطرناک دا دا الله تبارک و تعالی اسره په دنیا کې مراد کوي دی خبره کوي دی بس مصاکل ملاته سره سره وين نه نزل سم کوي ورسه عيسى ال حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قربان درته نه باسم الله دي او اولاد ټول نړي دي الله د قربان سمري مې رابانه دي بل ور اي په دې وخت ته ته چا په شکل ځان جوړ کوي ته دخپل نیمه اسم تدخب النبي فى سنته شرمه دا جاكنا اغا نبي فى صلى الله عليه وسلم بواى وى زده دیده فى رأى زده دیده فى الله تبارك وتعالى عرشته عرشتا الآن تبا اجازه اخي نبي عليه الصلاة والسلام بسر فى سجده الله تبارك و ایم. يا حبيبي اه زمان دوستا ارفع رأساكا سرد راپورتا کسا قوله سلطرتا و كل يسمى لك و يا زبوا عمر تشوايا و يا تشوايا زي به داركم ده لا رسول سوايه فدا وقت النبي الله اي زما محبوبه اي زما پیاره اي زما محبوبه ورثه ستاف امتك في یا به داغه خو بیا راسی بیا بسپسید دا کیس بیا به دا سه حمد ادا کی ته الله تبارک و تعالی حمد ور وسه چانه یاد دا سه حمد وک بیا الله تبارک و تعالی یا حبيبي اش ارفع راسک شرف وک سلطنت وک افتخرت سنتش وله دال رسولی امتی همتی زما امت زما بز الصفه امتي قد تشرى ده يا وي استندا عند ازم مطابق ايمانه بوجه الله صلى على الرسول الله تبارك وتعالى اي زمان محبوبا سر قلت تشي واني ارجي زوال زي بي داركم على سوال ويواص قد اجدن الله ای بدبختہ امتہ ای به او پاوما ته ای به او پاوما ته کوم جواب نه اخدا ای ځونه نه کوم جواب نه اخدا ته ورکوې ته نه دا هیڅ نشلی تاسو دازي مبیل لري تاسو دازي رسول لري چې هغه بار بار لا تاسو پر سجده یې دي هغه نه وای هغه ته الله او ته یې پر راځه ده دې د امت او لري وې دومره بدبخته دومره د خدای نه لريه دومره د الله نه يا بالا صلى الله عليه وسلم راسي يا با صرف في ذاك يا با امتي امتي داري وي يا با لو توي زما محفوظ التواله يا با خنج على تبارك وتعالى ورتوي فبعزتي وجلالي زما دي فخلع عزت صموي زما دي فخلع وسط كشموي زما دي فخلع كبري عزبت كسامي. عزبت كسامي. عزبت في اي كسمت على كسب الدنياك يا ولك كلمه وي اللي زباله جلد تدخل اي بدبخته اي بدبخته فخلعنا بسرجه كما من كلامك ساما بيدوم رخا ما خسري يا با علا تبارك و تعالی شفاعت یوزمان تا ورجه يا با فحوذك و سرمانی ولاد پر دغه ان حربنی ب ولاد يا بو دومت انتظار کی اریا و ته بداسی یو गिलास ابور کی تاسی جام بور کی چې کیڅ کړل و بیا د امه تند پیدان کی تاسی جام يا بتومو پیسیس هاي زوانت بو مو پیسیس يا بو تک مسرګنی بتوالار سزمان شفاعت خداية مجدد سي الله تبارك وتعالى تتوبه واسي اصاعي بعثك ربك مقام محبوضا لا نبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه الله محبوض او محمود مقامت اصيح اغلق شفاعت عثماتي كنا اغلق شفاعت عثماتي اول دوري شفاعت نبي بابا الله تبارك وتعالى تواهي يا الله واسمنا دخلقه سيئساب شروع کره انسان ده الله تبارك وتعالى تجيسي شروعكم توقلي تولي بزان شاطر. الله رسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق الله ينسي تتعس الشروقه الله تبارك وتعالى شكل ابو بكر الصديق تقول خصيه اندس قهر رسوله وين تروح وجه الصو اي ما في دنيا كنت تدز جنات فيصلا ما ما مقرر فيصلا كد ما دي بخشن يا وري صاحب كتاب سلسله شت تو خد هاي نفرومات دروجي معاش الله تجديس دخلوا قالوا له ما في وغاله بس كح لتمر لسوا وقت بربر بر شيء تنفر بر نقش كتم رواني ترزه وقت بربر رواني بر بر دا خدای دا پاله الله تبارک و تعالی سره او عدا وک خپل شکه صورت د بمسل ترکا جوړکه صورت ز ژوندبي سبب نه نیمه ورځ بنه او څومره وخت معلوم دی الله سره او عدا وک دزراله کومه وعده وک دزراله کومه وعده وک الله تبارک و تعالی په توفيق تر تی ده مفتیره فیول لاوی صاحب د نشرات سخه منتخب اصلاحي وینا